على اليهود اليوم احفاد، خلي بالك من كل لفظه هل يصح ان نقول على يهود اليوم هم احفاد القرده والخنازير؟ والجواب بملء الفم واعلى الصوت لا لا يجوز ولا يصح لغه واصطلاحا لم لا تسجد لله شكرا؟ على الجواب الذي ذكرت الآن وسأذكر لك الدليل أولم أقل لكم بأننا نفخر ونشرف ونعتز بأن مشاعرنا وعواطفنا من البغض والحب والكره وبأن أقوالنا وأفعالنا لا تخرج منا انفعالا فارغا وإنما تخرج منضبطة بضوابط الشرع فلا نقول قولا منفلتا عن ضوابط الشرع ولا نبرز عاطفة متفلتة من ضوابط الشرع بل عواطفنا بالبغض والحب والكره والقول والفعل كل ما نقول وكل ما نفعل وغير ذلك منضبط بضوابط الشرع فنحن لا ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية أقول لكم لم يبقى لأولئك الذين مسخوا قردة وخنازير نسل إلى يومنا هذا ولا يجوز لغة واصطلاحا ولا يجوز لغة واصطلاحا أن نسمي اليهود اليوم بأنهم أحفاد القردة والخنازير فهؤلاء ليسوا أحفادا لهؤلاء الذين مسخوا قردة وخنازير ما دليلك على هذا؟ الدليل قول البشير النذير صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث وكذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع يا سلام على النبي محمد وعلى عدل النبي محمد وعلى صدق النبي محمد يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا يا الله إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك أي قبل أن يقع المسخ بهؤلاء الذين مسخوا في القرية التي كانت حاضرة البحر هل رأيتم أعدل من هذا؟ هل سمعتم أنصع وأوضح من هذا؟ نعم نقول هم إخوان من مسخوا قردة وخنازير شوف دقة في اللفظ لكن لا نقول هم أحفاد القردة والخنازير انظروا إلى العدل قال شيخي وشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه من قال في قوم بغير عدل فقد خالف قول الله وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هو أقرب للتقوى ومن قال في قوم بغير علم فقد خالف قول الله وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا